Завідувач амбулаторії загальної практики сімейної медицини No3 Хмельницького Андрій Зарянський показує роботу двох кисневих концентраторів, які залишились в закладі. Решту 9 розібрали пацієнти. Користування безкоштовне. Тут є колба, де має бути дистильована вода. Бажано дистильована. Ми не маємо колби дистильовану воду. Потім пристрій включається. Тут, тут, на нашому тут одна кнопочка. Ми його включили. Далі нам треба поставити цей концентратор, зрахований на 10 літрів. Для ворогу середньо статистично 10 літрів не потрібно. Тут є шкала, по якій ми робимо ту концентрацію, яка нам потрібна. Ось масочка. Пацієнт дягає цю масочку. І Додає, кисень для апарату утворюється з повітря через очищення дистильованою водою. Цим концентратором, який отримали за державним розподілом, можуть дихати двоє людей. Наприклад, якщо в сім'ї є двоє хворих, які однієчас хворіли, потребують кисневої терапії. Так само ми наводимо цей, наприклад, от кисень пішов в цю масочку. Якщо нам потрібен ще один, ми так само Відключаємо, беремо, у нас ще є запасні ці штучки, ставимо сюди і це все робимо. Тут на ньому є термін використання. Виходить, як тільки дійде до о, тут 5 ноліків, до останнього ноліка, він автоматично перестає працювати і термін своєї експлуатації в нього закінчується. В середньому, каже завідувач амбулаторією, люди користуються концентратором від двох тижнів до місяця. Кожному пацієнту зазначено, скільки разів на день він має дихати концентратором, залежно від симптомів. Кисневі концентратори потребують люди, які перехворіли на коронавірусну інфекцію і мають ускладнення проблеми з диханням. Лікар індивідуально вже вирішує, Іде додому, дихає, наприклад, 4-5 літрів, і наприклад, дихає, наприклад, три рази в день. Мало, значить, він знає, що які, які відчуття, він включає, дихає частіше. Телефоном ми зв'язалися з пацієнткою амбулаторії, яка користується концентратором. Жінка на камеру говорити відмовилась через погане самопочуття після захворювання. Мене госпіталізували від вікцінної лікарні, там я пробула дві неділі, але дихання так і не відновилося. Мене перед випускою з лікарні порекомендували звернутися до сімейного лікаря за концентратором. Я вже п'ять днів дихаю, 4-5 разів в день. Начальник управління охорони. Здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач говорить, люди, що перехворіли на ковід, можуть звертатися за концентраторами до свого сімейного лікаря. Це можуть звернутися родичі, не обов'язково самому хворому звертатися, підписати акт прийому-передачі, тимчасове безоплатне користування, ну і на той час, на який потрібно, він видається пацієнту. Чиновник додає, Хмельницька міська громада має 200 кисневих концентраторів. В кожній амбулаторії – в середньому по 5-6. Діана Колесник, Іван Мовчан, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.